السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع بالفرش والأجهزة والتكييفات في شارع شهاب الرئيسي السعر والتفاصيل كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو أول حاجة بنخش منها من باب الشقة بالله على يدنا اليمين حط الغسيل ده حوض الغسيل وبعدين حمام الضيوف طبعا احنا شايفين إدغام بعد كده في عندنا بابين بنخش نلاقي على إيدنا اليمين باب هنا للمطبخ المطبخ معمول بفتحة أمريكان على الريسبشن طبعا احنا عندنا باب تاني للمطبخ من ناحيه الضيوف بحيث ان احنا لو عندنا ضيوف ما بنخشش من ناحيه المطبخ طبعا في الغاز في الاجهزه لسه التشطيب جديد زيرو طبعا بنرجع تاني للريسبشن بالله عندنا ده الريسبشن بسم الله ما شاء الله لسه تشطيب جديد اول سكن طبعا معانا ده كل ده الريسبشن بنخش بعد كده لطرق التوزيع بنلاقي اول غرفه بعد كده بنمشي في طرق التوزيع بنلاقي الباب التاني للمطبخ اللي احنا كنا دخلنا منه بنلاقي هنا الغرفه الثانيه طبعا التشطيب والفرش بسم الله ما شاء الله لسه اول سكن بنلاقي في الحمام اللي بيخدم الغرفتين ودي الغرفه الراسيه طبعا عندنا بره راس كبير على شارع شهاب هنشوفه مع بعض دي الغرفه الماستر اتمنى لو الفيديو عجبكم مَا تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر وانتظروا دلوقتي هنوريكم البلكونة طراز كبير جدا في الريسبشن على الشارع هنتفرج عليه سوا طبعا ده هنا الطراز طراز كبير على الشارع ميزة ان الفيو بتاعنا مفتوح تمام طبعا زي ما حضراتكم شايفين تشطيب رائع جدا ومتنسوش الدعم لنا والاشتراك في القناة واللايك وشير على الدمان الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته